نون دوت كوم مجهزين لكم مفاجات مرة رهيبة خلال عروض الجمعة الصفراء، عروض على السريع، عروض ميجا، عروض حصرية، عروض ما تتفوق. يا جماعة ما سويت سكيب للإعلان؟ اه اوكي، نون دوت كوم تضمن لكم اقل الاسعار على كل شيء وكمان نوصل باب بيتكم مجانا. أوه. يلا، لا أوه. تضيعوا فرصة الحصول على افضل العروض والمفاجات الحين على نون دوت كوم. الكترونيات، عطور، ازياء، مستلزمات البيت واكثر. يلا اكتشفوا عروض الجمعة الصفراء من نون دوت كوم. شيء رهيب.